Mikä ei tapaa, niin se vahvistaa. Tämä on yksi itse suurimpia elämän viisauksia, jonka varmasti jokainen on kuullut jossakin vaiheessa. Tuossa keskiviikkona niin, ää, te tehtiin tuota koronan kotitesti ja se oli positiivinen. Eli nyt on keskiviikosta alkaen ollut koronassa kahdesta rokotuksesta huolimatta ja tuossa oli äh, kaksi ekaa päivää oli aika korkeatkin kuumetta ja semmoista äh, niin sahaavaa liikettä että se vaihteli niin kuin alilämmöstä sinne kolmen ja puolen kuumeeseen ihan saattoi parin kolmen tunnin sisällä monta astetta vaihtua tuo kehon lämpötila ja nyt sitten tota, ää, nyt eletään lauantai-iltapäivässä, niin nyt ei, ei ole tänään enää kuumetta ollut, mutta sitten tuo nieleminen sattuu ja ää, jotenkin tuntuu, että varmaan korvatulehdus tai joku, joku sellainen tässä sitten päällä. Että ei, ei ole kyllä... Sillä hyvä alo. En nyt sanoisi, että tämä vielä niin kuin pahin tauti on, mistä olen kärsinyt. Että on joskus ollut vielä kipeämpikin, mutta eihän tämä kivaa ole. Ja nyt sitten olisi tärkeää, että maanantaina olisin niin kuin kunnossa, kun töiden puolesta on tuo käytön kertaus, mutta en, en tiedä, pystyykö, pystyykö siihen, että pitää nyt vielä vähän seurata, että mikä se olo sitten huomenna sunnuntaina on. Se on tosi harmillista, jos sen missaa, kun sitten menee vaikeaksi asiat. Tota. Ää, nyt sitten tosiaan tuossa ää, tammikuun lopulla, kun vaihoin työpaikkaa ää, vakituisesta työstä osa-aikaisen, niin olen nyt sitten hakenut myöskin tuolta ää, YTKlta soviteltua päivärahaa johtuen siitä, että Ihan siitä, että kun ei, eihän sitä palkkaa nyt niin hirveästi tulee, ja nyt sitten odotellaan, että tuleeko sieltä karenssilausuntoa vai mitä. Että koitin kyllä vedota siihen, niin kun laitoin niitä lääkärin todistuksia siihen, että välttäisi sen karenssin, mutta saattaahan se olla, että ne sen lätkäisee siihen. Ja... Tietysti tässä nyt, mikä tälleen laajemmassa kuvassa on vähän huoleaiheena, niin on se, että kun kattelin taas tänä aamuna tuota ykkösaamua ja siellä oli elinkeinoministeri vieraana ja hän niin suoraan sanoi, että pitää varautua siihen, että ruoan hinta tuppalaantuu ja nyt sitten kun ei... Muutenkaan nämä tulot on oh, mitä tähti niin saattaa olla aika semmoiset niukat ajat edessä. Siitä on kyllä ollut erittäin tyytyväinen, että auton, oma auton sain marraskuussa myytyä pois, vaikkakin persnettoa tuli, mutta ei se, ei se haittaa, koska nyt tämä. Ää, polttoaineen hinta niin on, on enemmän kuin ikinä minun tai kenenkään muunkaan elinaikana. Ja tuskinpa nyt sitten lähtee laskuun ihan nopeasti. Että ikävä kyllä nyt näyttää siltä, että tämä niin kuin pandemia ja sotaa ja tällaiset asiat, joihin ei itse voi vaikuttaa, niin nyt johtaa siihen, että tästä elämä, elämästä tulee aika kallista, että menee ihan tähän pakollisiin menoihin sitten paljon suurempi osuus niistä tuloista ihan meillä jokaisella. Että se, ne, ketkä historiaa tuntee, niin tietää sen, että, että tota, Elintaso ei ole semmoinen lineaarinen suora, joka vaan nousee ja nousee, että aina voi tulla takapakkiakin, että jos mietitään, että roomalaisilla oli akveduktit ja niin viemäröintijärjestelmä käytössä joskus vuonna 300, mutta tota, sitten kun tämä Rooman valtakunta rapistui, niin tota, ihmiset menettivät tämän viemäröintijärjestelmän tekemisen taidon ja siinä kesti varmaan tuhat vuotta ennen kuin se löydettiin uudestaan. Että Tämä niin kertoo, että ei, ei, ei ole sellaista suoraa linjaa, joka vaan niin nousee ja nousee. Voi tulla takapakkia. Ja Ikävä kyllä vähän siltä vaikuttaa, mutta tota, nyt sitten ää, tässä nyt vähän näitä omia kuulumisia, että, sillä, että to, toivottavasti tämä iso K OK nyt tästä kohta helpottaisi, mutta en, en nyt sitten tiedä, että pitääkö huomenna hakeutua lääkäriin vai mitä tässä. Tekee. Onneksi tuota kuumetta nyt ei ole, mutta ei, ei ole kyllä vielä, vielä todellakaan täydessä kunnossa. Tuota, eipä oikeastaan tälle viikolle sitten muuta. Niin kiitoksia katsomisesta ja palataan viikon päästä. Moikka!